جگو جی گیا تو میرا پار پارا سے تو سے چھپا جا رہا جی تو سے چھکا نہیں پے کچھ سنا